יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, גו, אתה רואה, אפשר לדבר על השליחים שמגיעים לעדי כל עצמך. רוני, תפסיק לעשות את זה. יש לי, רגע, יש לי שאלה, שאלה, עדי, את ציירת את הדמות שלי על הציפורניים שלך? כן, תראה איזה יופי, שים לב, ליסה ועומר, עשיתי אותם כדי שזה... כדי שזה יהיה אני ואתה, ושימ לב על איזה אצבע, שיתי זה אצבע של ליזון אגב, שתדעו לכם, האצבע הזאת בשפת גוף מדברת על ליזון רק שתדעו. זהו. אור שבבית. בסרטון שלנו נדבר כמה כסף מקבלים על השקעה. במותגת. תודה רבה. נהיה תודה רבה לכולם, אדיביה נדר רוני, ההגצה את פאמילי אקזית מוביל, להראות לכם את תהליך רווחי, אימוני, עוצמתי, לבני עתיק נכסים כזה שיגן עליכם מהפנסיה, מהממשלה הכושלת, מכל דבר שהוא, מעליות מחיה. אפשר למצוא אותנו בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, רשימת תפוצה, לינק למטה, וכמובן תרשמו ליוטיוב שלנו, ואפשר להאזיל לנו גם בספוטיפיי, אז אוקיי, רוני, מה קורה? בסדר, שלחו לי הבוקר מכתבים לבחירות, שוב ללכת לבחור. אז כל חצי שנה שנה אנחנו הולכים לבחור, אבל אני אגיד לך משהו, הבחירות האמיתיות שלי, אני עשיתי לפני למעלה מ-20 שנים, הבחירות האלה הכי השפיעו עלי על צורת החיים שלי, על תסריט החיים שאני כתבתי. מה המסקנה שלי, כל אחד צריך לעשות את הבחירות שלו ולא להמתין לבחירות בקלפי אגב, טוב אני לא בוחרת, לא סוד כבר מתוך בחירה לא בוחרת מתוך בחירה לא, כי את שייכת לצעירים המיואשים אני קורא, אני צערת, אני עוד הפעם לא מוכנה להשתתף בקרקס הזה יותר, מספיק, די, מיציתי זה באמת קרקס זה באמת קרקס. יאללה, בואו נתחיל בפרק, איזה כותרת יאללה. מוזרה נתנו. נתנו כותרת ממש מוזרה. אתם רוצים לדעת למה ו... נתנו את הכותרת? אוקיי, נו. שיחת ייעוץ מעניינת. בלבלבלם, מדברים. ואז האישה אומרת לנו שיש להם איזה מכרה, שמשקיע בארצות הברית, אבל כשהם באו לשאול אותה, אה, כמה היא מרוויחה והכל, היא ענתה להם משפט, כאילו שהיא לא יודעת בדיוק מה היא משלמת, ומה היא מרוויחה. אז למה היא משקיעה של מרוני? לא, אבל גם מעברה לזה, היא שאלה אותה לגבי מיסוי, גם על זה לא ידע להגיד. העיקר המשקיעה. אז אז המסקנה, קודם כל המסקנה שהגענו אליה שאנשים משקיעים במותג. ולא בגללם כלכלי. כן, הם לא מבינים מה מסתתר מאחורי לא. המותג. עכשיו בוא נמנה את כמות המותגים שיש לנו. זה המותג למשקיע המתחיל או גם המשקיע בכלל, אוקיי? בוא תגיד את המותג, כי כבר אמרת אותו, המותג הראשון. אני חושב, המותג הראשון זה בעצם המדינה. זה ארצות הברית, זה כלכלה גדולה, דוברים את השפה האנגלית, זה די מושך. רוני, אבל, פרוני, אבל זה נשמע ש... מאוד טקסטי שאתה אומר, השקעתי בארצות הברית. כן, כן, אבל גם מעבר לזה אני חושב שבמשך הרבה מאוד שנים המותג של ארצות הברית היה מלווה בצורה גבוהה מסחירות חד משמעית. משמעית היה היה, היו היה, היה, היה, היה לפני המון שנים uh, בסדר, אבל לא ניכנס את זה, אנחנו לא באנו להתחיל להיכנס את צועות, מי שרוצה שישקיע רק שתעשו את השיעורי בבית. אז אמרנו עיר סקסי, אתה יודע זה כמו שברלין יש מה כזה, השקעתי בברלין, נוסוף מקבלים תשואה 1 אחוז. עדי, <laughs> <laughs> <laughs> אני חושבת לתת כמה נקודות קטנות, כי אנשים לא מבינים למה אנחנו אומרים, מה מסתתר מאחורי זה. אז קודם כל אותם אלה שמשקיעים שם לא יודעים לחשב את התooks כמו שצריך, לא, אבל אז אז יודעים... ה IM ממשיך עם הנקודות הבאות, לא, זה אבל, זה אבל הם, הם גם לא יודעים שבארצות הברית יש לנו מיסוי פדרלי <קק> של המדינה, ומיסוי של של כל ארצות הברית, ומיסוי <קק> של המדינה עצמאית. ואחר גם לעujin obviously watched a media גם לא יודעים שאת הארנונה בארצות הברית בעלי הדירות משלמים, וארנונה נקבעת לפי שובי הנכס. אז... <קקק> משקיעים הולכים ולכסים והרבה מאוד דברים בין לא מבינים. וגם הביטוח משולם לפי שווי הנכס. הביטוח שלי עלה הביטוח. הרבה? כן, כן, נכון. אוקיי. טוב, אז אמרנו איזושהי מדינה או עיר סקסית שככה שמעתם ובא לכם עליה. הנקודה השנייה זה צועה, או צועה מובטחת, גם את זה אנחנו מכירים. ופה לצערי גם אנחנו רואים את זה המון בשאלונים, אני רוצה צועה 8%. רוצה, מייצר. אתה יודעת מה זה מזכיר לי, אני זוכר בפורומים השונים שעדלן לפני שנה, שנת וחצי היה איזה ישראלי ששיווקת נכסים בקייב ויבטיח שם צורות של תשעה אחוזים מסחירות, מעניין אותי מה קורה עם הצורות האלו עכשיו. את תשאל אם נשאר הבניין, הבניין שרד. אם לא שרד אני מקווה שיש להם מס רכישה שם. כן, yeah, okay. <laughs> אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, הכל הנושא הזה של הוא כל כך טריקי, ואתה יודע, לפעמים כאילו, הייתה לי שיחה אפילו עם בן דוד שלי, הסתם הוא רואה וזה, כן, יהיה לי צועה 8 אחוז. אני גם יכולה להעלם ציצואות, אתה יודע, שאנשים שואלים אותי, גם המשפחה שלי, אני, אני אומרת להם את כאילו, מה, מה יש פה להסתיר? בסופו של דבר, <סתיר> אתה <סתיר> יודע, זה... הקטע הוא להתמקד בהכנסה הפסיבית, לא בצועה, תגיד לי אוקיי, כמה נטו יהיה לי בחשבון בנק? זה מה שמעניין אותי, נניח השקעתי חפים מיליון שקל, בסדר? תגיד לי, את מקבלת לחשבון בנק נטו של אלף שקל, אוקיי, לא, לא נשמע לי כלכלי, אז ככל הנראה אני לא אשקיע, אבל אם אומרים לכם משהו שהוא בזר גודל של היגיון, אז למה לא להשקיע בזה? אבל זה לא רק זה, וגם אם בא ומתלווה לזה סוג של אוכלוסייה של סוחרים שמחזקים כלכלית, אז יש לנו גם פה פוטנציאל של עליית תרח ועלייה של הזכירויות, אז איך מח... מחשבים את זה בחישוב צועה? כן, בדיוק, ואגב תיזהרו מהגדה של חישוב צועה עם העליית ערך, זה, זה לא נכון, זה לא נכון, אי אפשר זה. אתה יודע, זה כמו שהייתנו שיחה, אז מישהו אמרנו כן, אבל במדינת ישראל זה עלה בשנה האחרונה 17%. אז אתה יודע, אני כבר לא יודעת מה יקרה, באמת אני לא יודעת מה יקרה, אבל בוא, עליית ריבית, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אנחנו כבר עוד אותו ב-6% צועה למשכנתאות, זה לא מעט. ריבית, 6% ריבית. איך חשתנו לוואי לא, אמרתי זה יפה, צועה למשכנתאות, אולי אני אתחיל להשקיע במשכנתאות. כן. עמותה uh, אגבה נקרא אסל פרי. אני לא מתעסק. לא מזמן. לא מתאמצים. לא מזמן הייתה מישהי <laughs> חנה הסבירה לה ואז היא <laughs> אמרה לא, לא לא לא מתאים לה, אני לא רוצה. לא, לא, לא מתעסקת. אז איך אתה רוצה מקבל כסף? <laughs> לרוב איך אתה מקבל כסף אם אתה לא מתאמץ? ניחວ່າ גם מקירים כאלה שלחו על אשקאות בחול בלי התמצות תוך כלות מוחלצת ביזם או בחברה שירגנה את זה וכשא החברה זו מפסיקה לפעל מסיבה כזו אחרת הם פשוט נתקעו נכון לא אבל אני אומרת מה איך איך תקבל כסף בלי להתמת זה תוך כדי זה שסומכים סומכים על צד שלישי דיאפה אז אני אגיד את הסיבה. בוא נגיד ירושיה. אתה לא מיתם את זה בישבילה, נכון? כי כל הנירא. Okay. Okay. לא בטו. לא ב אמרתי כי כל הנירא. לא בטו. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז באמת המותג אסל פרי המותג שאתם צריכים לאקיר. מותג אבא זה מותג התיאורות. בואו תשכימו בארים מתיארות. זה פורל הרגש, זה, זה חופש, יש לי יחידה בבית מלון, יש לי יחידת Airbnb. אמבי את יודע מה שכולם אומרים, אולי אני אקנה שם יחידה, סתם מישהו זרק לי, כאילו אני אקנה יחידה בקפריסין ופעם בה אני אלך שם לנפוש עכשיו אני אומרת לעצמי, <עכשיו עכשיו עכשיו הבנ> איזה <עכשיו עכשיו> השקעה <הבנ> זו? שנייה, אני, אני אומרת לעצמי, הבן אדם מרוויח 20 אלף שקל בחודש, סבבה? כן כאילו אני איך אתה תהיה לנפוש? כאילו, עוד שנייה, אתה חונקים עוד יותר עם יוקר המחיאה, מה יישאר לך לנפוש? כמה, כמה כסף בשנה אתה יכול לקחת uh, לנסוע לקפריסין? גם זה כסף. אבל, לא ביאס אבל, גם, לא אבל רע זה, רע זה נכס להשקעה, זה לא... <laughs> לא שאנחנו באים פה את ההשקעה uh, בקפריסין, אבל... אני, <laughs> מה שאנחנו באים לומר <laughs> פה, <laughs> ברגע שזורקים לאנשים ככה, השקעה לטווח קצר תיירות זה ישר אומר להם רגע פה יהיה לי תמורה הרבה יותר גבוהה להשקעה זה אוטומטית המחשבה אבל זה לא בדיוק ככה צריך להבין את כל התמונה אמת, המותג הבא זה השקעה לכל אחד יש כל מיני פלטפורמות שאתה יכול להיכנס בעצם מסכומים מאוד מאוד נמוכים ואז כאילו סבבוש כאילו כל אחד יכול להיכנס יש לי 40-50 שקל מנכס. אני כאילו חייבת להבין, כאילו נניח, חמש, אני ראיתי ב-5,000 שקל, מה זה נותן? לא, זה רק נותן תחושה טובה, זה, זה פסיכולוגי, זה לא מקדם לשום מקום. או, את זוכרת השקע... את החברה באנגליה שעשו את הפלטפורמה הזו, והם אפשרו השקעה החל מ-10 פאונד? <laughs> מעניין איפה הם היום. זה, זה, לא, זה לא רדלן, זה לא רציני, זה אי אפשר להשתמש במימון, זה לא מקדם, <אח> מה זה נותן? בדיוק, עדיף תחסכו את הזה. קיצור, זה כמות המותגים, יש עוד הרבה, העיקרים. אז כמה כסף בסוף יצא לכם מכל מותג? אנחנו לא יודעים, אבל לפני שאתם שמים את כספיכם, רצוי שתבינו באמת כמה כסף יצא לכם מכל מותג. ולא כששואלים אתכם, כן, אני מרוויח צועה כזו ואת כזו. לא, צועה היא גם לא, לא נשארת קבועה לאור, ל, לכל נכון. שנה. כל שנה אתם יכולים להרוויח צועה אחרת. נכון. אז. אוקיי, יש לך נקודת סיכום? כן, פרק. אני חושב שמשקיע, כשהולך בוחן כדאיות השקעה, הוא צריך להסתכל על התמונה הרחבה, על של ההשקעה לאורך זמן מבחינת, עליית ערך, עלייה של השכירויות ורמת הסיקון של ההשקעה, למי אני מזכיר את הנכסים האלה, זה נקודה אחת. אבל בנקודה היותר משמעותית ורחבה, מבחינתי, ההשקעה זה, זה השקעה במשהו שמכניס לי כסף, שמייצר לי תמועה, שאני יכול לקנות אותו עם מימון. Eh, שמקדם אותי לעבר, לעבר יעד מסוים ללכת להשקיע ומחר מוכותיים אולי יהיה לי הרבה כסף אבל בינתיים אני תלוי ב, בעבודה שלי וגם כשהיה לי הרבה כסף אני לא יודע מה היו המחירים שלנו לנכסים אז מה אני אוכל לעשות עם זה אם זה אספיק לקנות לי נכסים שממנו לי תלויות המחיה אז מבחינתי השקעה, כל השקעה שאני מוסיף צריכה להגדיל את ההכנסה החודשית ולקדם אותי ליד. אוקיי, okay. אני אגיד משהו אחר, אני אגיד שכשאתם כאילו הולכים אה, ומשקיעים, אתם צריכים לחשוב איפה את הדברים הולכים להשתבש גם, כי זה יכול להיות נדלן זה מורכב ודברים יכולים להשתבש, כאילו ברגע 8 אז אתם כבר במוח אני השקעתי, סכום מסוים, יש לי כבר את הכסף בחשבון, זהו, בחשבון כן. שלי. זה לא עובד ככה, צריך סבלנות לדברים האלה. וכשאתם מסתכלים על איזושהי צועה גבוהה, אז אתם לוקחים רמת סיכון מסוימת, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, אני מוכן, בוא נגיד אולי לאבד את הקרן, האם אני מסוגל להתמודד עם בלטמים, לעצמכם על כל השאלות האלה, כי זה לא רק ורוד, זה לא ורוד. זה לא, זה בהמשך זה כמו החיים, עדי זה, זה כמו זה החיים גם החיים לא ברודים תשני, זה כמו זוג שיש לו פרפרים בבטן, מחליט להתחתן אז זה התחייבות לטווח ארוך אבל זה גם לא כל ורוד אף אחד לא מבטיח לנו שזה כל הזמן ורוד צריך לה, <אח> כדי שזה יהיה ורוד וכדי שזה יימשך ולא יעברו לסטטוס של גושים, צריך לתחזק את זה, צריך לעבוד אותו דבר בהשקעות אותו <מח> דבר בטיק נכסים מניבים, צריך כל הזמן לתחזק את זה, לעבוד. טוב, אנחנו סיימנו, פרק קצר כזה לא היה לנו, לא היה, עדי, ת, עדי תערוך את זה בכיף ובאהבה. אנחנו חוזרים לשגרה, חגים מסתיימים, אז יש לנו גם לייבים פעם בשבועיים, זה יעבור כל פעם, נעשה זה ביום אחר, כי רוני ואני לפי הלוז עושים זה, וכל שבוע פרק ביום רביעי. זהו, אז תמשיכו לעקוב אחרינו, שיהיה לכם שנה מוצלחת, וחזרה לשגרה נעימה. וחג שמח. למבורכת. כן. לא, זהו, נגמרו החגים. עוד לך את הסילבסטר. אוקיי, זהו, אז נגיד שכנך. יאללה, רוני. צ'אומי, יאללה.